السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسيت نعمل ديك اليوم مقطع جديد ايش نلعب لعبه uh, higher or okay. اعلى طبعا انا كذا احب كذا من الله خلقني وانا أحب انا يا ان انا مقطعي كل المقاطع اكون مقطعي او اوكي اوكي ما ما كامل صح بطل بطل مقطعي او اريد ان اكون مقطعي او لورانس ان اكون مقطعي نفسها اريد ان اكون رانا او أقل ان اكون مقطعي او كيك دولة إيران إنه تسهيله قال حلو يتجه يتجه هينز جاله هينز هذا مجحش ميت لا صارت في عندي شيء كده غلط في الحسابات كينز آه لور شو اسمه هذا؟ اتوقع آه نواه هذه فرقه أه لا ليتس جو ليتس جو ليتس جو روبرت ديفرد وش شغلت ذا؟ اتوقع انه صانع شيء زيي خلاص حد عني يا رجل سكاي ديفر اقل اللي ينطون شو اسمه؟ يب اللي ينطون من الطيارات بريتشارد بريتشارد ايه يس يس ليتس جو واحد قاعد يلعب معي اشلي ماديسون هذه يمكن أخت أديسون... سمعت السمعتي، أش اسمها... أوف، أضحك هنا يبش... يا بنت ثلاث مرات ولا الملكية ولا... عائلة ملكية... مبين من لا، هاي ما شاء بس... أما لور لو يأذن ما شاء رومان ما شوش القاضي لور يس كان قبل أنا ولدت هنا لا موبايل سترايك آه لمبين لنا اللعبة بعدين في فيها موبايل يعرفه بالقسم الانجيل الانجيل مبين أكثر الانجيل ثلاثة مليارات هي أم ما أعلى في لا ثاني أعلى فيها حنا الإسلام الحمد لله إن شاء الله نكون الأول الحين حنا التاني إيش ذا ما أدري وشو حطه أوكي أوكي كده اللي يلعبونه ل ل يا التر كرة القدم الأمريكية أنا ما أعتقد كده اسمه مارتن هذا كينج فوك أنت فكره سبع مليون ااا أه. فوق المليون هارلي تيفيز احس يب اعلن انه موتور والناس تبى هذا الشيء ايرلاينز طيران.. خصوصا طيران سانجبول سانجبول الدوله هي ولا شيء أكأك سن خرافية اللعن تسعه يا عيال تسعه اسم الرمايه غط طيب لان اسم الرمايه ما سمحت لها كثير توقع السعودية كان شكت واحد بس إن أوفليك مش أقل ذا وش شغلة في الحياة هذه أكل مادي ولا بينهم تفني مادي تندر إيش هذا تندر أعلم مليون وش التندر ده فلايستر يستر بتكلاب طبعا أو نوع من أنواع الكلاب أوكي، على فليس البراغيث، أقل أقل، ببيّي 13 مليون يا رجل، ما شاء الله. ببلر هاي الثنائي مرة، مرة، من الأخير. الملالة لي. إحنا وين، الكثار. أنا لا أتفلسف، أنا لا أتفلسف. مين سمبينغ، هذول مين ملكة الجمال في اليوتيوب؟ انا ليش كذا رضا عندي تعبانه ملكه الجمال ولا البينك فلويد ولا ملكه الجمال كارل ماركس جيل الشفرات الشفرات الحمد لله ما يأخذنا آخر شيء رونالدينو ولا البندر منهم البنائين رونالدينو يب اعلى آه أعلى اوكي آه فيلم فيلم فيلم مود وي اعلى آه على كبش اطلع قلت الحين قلتها لي على سبب شوب تارم شو شوب تارم شو ترومان لا حتى لا قراية لا كوكاكولا كوكاكولا كاكاكا تيفل بلايند مين هم تيفل بلايند ممثل راح نعمل ثلاثه رمز سنتيمتر حطيت الاعلانه اكتب رمضان ما ادري ايش برنجليز البرنجليز من شبس البرنجليز الويلز فلاورا الويلز فاركه سته مليون وش دا يا رجل؟ تعم سادسون الله يخطب لي سكو بس يا رجل دجالين ولكم سادسون توقعت دجالين تعم سادسون توقعت الدجالين بس انو حرام بمانيق بما المادرزاي والا الفاتفون وين <تصفيق> يا حمد كرمي المادرزاي اللي هو عيل أم. إنك تايسون ولا نيوزك. لا <تصفيق> ترى السنة. أتوقع لا ترى السنة. عيال زكت معي زكت معي زكت معي زكت زكت زكت زكت زكت زكت معي زكت. آخرش آخر آخر كتب. الـ لا يوجد مرتفعات او ارتفاعات هذه ولا او الاولمبياد مثل سياره سياره جورج ناس لا ناس واحدة. لا واحدة لا لا لا لا ولا اسين لا حبي الشباب لا ما تحت الجسم ولا أشياء قريبة أرى أشياء قريبة في ناس كثير تتحب تبحث عن النيو لا قلق المعروف حتى القلعة بعض الأشياء الناس كثير تسوي في مرتجل كل كتير هذه هي عقار ما عقار ممكن الناس كثير ناس كثير تحب العقارات وشلت ناموا عليها فلوس غلط ثم كهبد الحين بيجي هبد دي بقى أعلى لا شلون اكو اشتر في حسابات السادات كانوا مع السلامه الله